<تصفيق> طاري السعد الدجاج بالفرح جبته الجزيله ليلة فيها سعادة والفرح ما في مثيله هلت الفرحه علينا مثل ما المزون في قدوم محمد ندعي يا عسى ما سعيده ارحم يطلب عيوني من غلاته وسط قلبي لو طلبها هلا تجي لك يا خلي لو تدري عني يومهم هم بهبشروني فرحتي يا ابو محمد محمد مجليلة ارحمة يا ابن الجمايل اكرمك رب الخلايل ربنا منك تجيله يا عسى محمد في صفاته والفعل يشبه زميله لا تراك اسمه ينوم والنعم دايم حصيله ارحب ارحب يا هلا نور الدار تدومك الامير انت وافي الغرام احسن مثيله الامير انت محمد الغرام في مثيله يا علي جعله يبرق ينفعك وقت اللواح كل حبل يرتكيله تفتخر به وتنومس بين ربعك والعشيره ترفع الراس وتفاخر قلي ما يجيب شيله نسلي من بالطيب هموم السعد اجاني بالفرح جدا الجزيله ليلة فيها سعادة والفرح ما في مثيله حلت الفرحه علينا مثل هم المزون في قدوم محمد ندعي يا عسى يا سعيدة، ارحب ارحب يا هلا نور الدار بقدومك الامير انت وافي الغرام احد مثيله الامير انت محمد الغرام ما في مثيله يامر محمد يتدلل حتى لو من غلطة وسط قلبي لو طلب هلا تجيله يا غلي لو تدري عني يومهم بهبشروني فرحتي يا ابو محمد يا علي ابن الجمايل اكرمك رب الخلاي ربنا منك تجينا يا عسى محمد في صفاته والفعل يشبه سميه لا تراك اسمه ينومس والنعم دايم حصيله ارحم ارحم يا هلا نور الدرب قدومك الامير انت الغرام الغرامه حد مثيله الامير انت محمد الغرامه في مثيله ينفعك وتمل وازن في يمينك لان خيته كل حمل يرتقي له تبتخربه وتنومس بين ربعك والعشيرة ترفع الراس وتفاخن اللي ما يجي بل في شيلة ناس لي بطيبهم معروف ما بين القباية في بني بريد اساس تصيب للغرامة مافي مثيله عامة و جوال